والنجم والشجر يسجدان والسماء رَفَعَهَا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان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 خلق الإنسان من صلصال كَالفَخَّارِ وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان 122. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فاسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وَالْمِنْفَعَةُ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 ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمث I love فبأي آل ربك ما تكذبان فيما عينان نظختان فيما عينان نظختان فبأي آلاء ترجمة صورات في القيام فبأي موسوعه <سؤال>